Det är lika bra att vara brutalt ärlig. Det här med gatufoto och corona, det passar inte särskilt bra ihop. Men trots det så tänker jag ge mig till centrala Stockholm för att gatufotografera. För saken är den att jag är väldigt nyfiken på stämningen och atmosfären och hur människor beter sig i dessa besynliga och märkliga tidevärv. Fast den här gången så tänker jag vara extra försiktig. Jag bor nämligen en och en halv mil utanför centrala Stockholm och jag tänker inte ta tunnelbanan, utan jag ska cykla in till City. Bilderna som jag förhoppningsvis får till kommer jag såklart att visa upp i slutet av den här filmen så att även ni får en känsla för stämningen och allt det där. Men nu är det nog ältat, det är hög tid för mig att hoppa på cykeln och sticka in till Stockholm. Stockholm, en och en halv mil, nu drar vi. Jag är inte riktigt framme i Stockholm ännu utan jag har faktiskt stannat till här vid Råsta sjön i Solna. För när jag cyklade förbi här så märkte jag att det var väldigt mycket folk i rörelse. Och kanske är det här man ska vara och gott och fotografera i dessa coronatider. Så därför tänker jag stanna här en stund och se om jag kan få till någonting. Nu har jag spenderat över en timme här så att nu är det faktiskt dags att dra vidare in till Stockholm. Som kan se så är jag framme i centrala Stockholm nu jag har varit och ställt form med cykeln och min plan nu är att försöka fånga lite av den här corona-atmosfären, att det är glest mellan människor, folk som har masker på sig och sådana här saker. Jag får se vad jag hittar för någonting. Fast det finns en hake och det är att jag både filmar och fotograferar med min frifilm Expo troa Eftersom jag behöver den nu för att gatufotografera så får ni helt enkelt nöja er med Ja, en slags pausunderhållning så länge. flera timmar och gatorfotograferat här i centrala Stockholm. Jag börjar bli rätt trött faktiskt. så att, ah, Det är hög tid att sticka hem nu. Jag ska alldeles strax visa er bilderna som jag har tagit. Men jag kan inte låta bli att komma med några tankar och kommentarer först. Därför eh, även om det var betydligt färre människor i omlopp inne i centrala Stockholm än vanligt så var det ändå så att de som var där, de som befann sig ute på gatorna och satt på serveringarna och sådär, de betedde sig i stort sett precis som vanligt. I alla fall såg inte jag personligen jättemånga människor som gick omkring i masker eller höll avståndet eller på andra sätt betedde sig som man tänker sig att människor ska göra i pandemitider. Och där ser man lite risken med det här att ha en föreställning i huvudet i förväg som man ska liksom få bekräfta när man giss ut med sin kamera. Och så visade det sig att verkligheten är helt annorlunda. Ni som är riktigt skarp bögda, ni har såklart också märkt att det jag filmade i Solna och det jag filmade i Stockholm det är gjort på två helt olika dagar. Jag var nog lite tidsoptimist där och ja, han är inte med helt enkelt. Men vi kan kalla det för lite movie magic. Det viktiga är ju att storyn hänger ihop och är intressant, eller hur? Här kommer i alla fall bilderna som jag har utlovat. De kommer inte att gå till fotohistorien. Men jag tycker ändå att jag fick till några hyggliga skott som känns kul att ha i bildarkivet framöver. Kolla på det här, uppenbarligen någon som inte gillar corona.